Det er det, du putter med det flag, For du vil bare gå tilbage til tiden Hvor du ikke kunne klare en tykke på behægge, et Noget slip for som gør dig svag Før det sidste klokkeslag. Det du skal lære, det er at du ikke skal spille fær, du vil nært hvad der tær Hvad du mest alder kan. Tænk jer ja. Og så i kavler op i træer Måske især det med sig. Hvad skal du da gøre? Hvad synes du selv? Du ikke her for betale en Og den hjælp. og din intuition som er Puls i den trusne, som gør dig tilbage Holder du din egen person, så bryder flere kontroller Du skal ikke lade spændes til dig, så du er fører Udover hvad kan forestilles, vil du finde det du søger for? Tiden går For er til barf, modet holder længere en pro at gøre Folk næppe klar, du har hvad du tager Du har et svar til den ar, der sender dig i far Du er heller ikke alene, til at jer på din scene Alle venter i spænding, på hvad du vil dele i For liv som i er svine med en med hinanden Er sikkerhed hele sikkerhedsscenen, skal spilles Så din andre elsker til Gå frem